Під час другого дня змагань 11 лютого на майданчику Гуляйпільської дитячої юнацької спортивної школи відбулось 9 матчів. Ось ви бачите, зараз на майданчику грають команди 70-річних і навіть старше. Так, це вже не той волейболу, який вони грали у молоді роки, але вони дуже стараються. Щось вдається, щось ні, проте таке прагнення дістати кожен м'яч, забити кожен м'яч. Це потрібно бачити та сказати їм велике спасибі за наш волейбол, котрий ми всі дуже любимо. Клуб «Це турнір починовувачів життя. Тут люди різних професій. Тут навіть є такі жінки, у котрих подвоє, троє дітей, і вони продовжують грати у волейбол. Вони цементують сім'ю. Вони пропагують для дітей, для онуків здоровий спосіб життя. Скажу більше, всі учасники об'єднані загальною ідеєю. Вона полягає у великій любові до нашого прекрасного виду спорту». У зустрічі між жіночими колективами Інтера Запоріжжя» та «Столичним кадетом» категорії віком 45+, Переможців довелося визначати у додатковому, скороченому третьому сеті. Загальним рахунком за партіями 2-1 перемогли запоріжанки. Ветеранські турніри... Ветеранські турніри відрізняються трохи своєю неординарністю. У чому це проявляється? У тому, що дівчата збираються відразу на майданчику та грають з листа. Тому деякі моменти, притирки вдаються в знаки. Але це ж емоції. Вдруге у Гуляйпулі на ветеранського турнірі Кубок Водолія волейбалісти команди з Умані з одноіменною назвою, розповідає капітан Уманців Дмитро Дерев'янченко. «У нас команда вже вікова. Є у складі один або два гравці, трохи молодші за 50 років. Решта – 50+. Торік виграли двічі чемпіонати України у категорії 45+, та 40+, відповідно. Також взяли Кубок України. Сюди приїхали лише за перемогою». Голова організаційного комітету Кубку Водолія Ігор Бірюков каже, у попередні роки команд-учасниць було значно більше. «Я вимушений відмовляти деяким командам в участі в цьому турнірі, тому що не через COVID, не через другі перепони, а тут в Гуляйполі один зал ігровий і провести більше 20 ігор за 2,5 дні неможливо просто. Тому відбираються самі титуловані команди, це в основному призери». Кубки України, це чемпіони всесвітніх ігор, ветеранів, чемпіони світу, Європи. І якраз ці команди сьогодні приїхали на цей, на цей турнір. Ігор Бірюков сьогодні повідомив телефоном, що переможцями серед чоловіків у категорії 50+, стали волейбалісти команди «Умань», у категорії 70+, гравці спортивного клубу «Ювіляра» «Запоріжжя». У жінок не знали собі рівних волейболістки агроконтинента з верхньої терси з Аврійської області. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.